Thank you. Za mene će ogradi, za mene će ogank prvi ako sam mladi deš za Kanadu bank ispred mene nije pad dok vi paliste kod snega ajde da vas vidim sad kad smo za igrali ples i za mene će ogradi za mene će ogank prvi ako sam mladi deš za Kanadu bank ispred mene nije pad dok vi paliste kod ajde da vas yeah. vidim sad kad smo za igrali ples godnas trkaš se sčitavim gengom smrdite kroščit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 Tad se ovaj moj vozi, znaš da ne dam clout Idi stekni svoj, znaš da čuvam grad Dobro znate bro, wow. yeah. i Iza mene ceo grad, iza mene ceo geng Prvi ako sam mlad, ideš za Kanadu, bang Ispred mene nije pad, vi paliste ste ko sneg Ajde da vas vidim sad kad smo zaigrali ples I za mene će ogradi za mene će ogeri prvi ako sam mladi deš za kanadu bank ispred mene nije pad dok vi paliste ko sneg ajde da vas vidim sad kad smo zaigrali ples I za mene će ogradi za mene će ogeng prvi ako sam mladi deš za kanadu bank ispred mene nije pad al vi paliste ko snjeg da vas vidim sad kad smo zaigrali I mene će ogradi, za mene će ogank, prvi ako sam mladi, ideš za Kanadu, bey, ispred mene nije pao, al vi paliste ko snijeg, ajde da vas vidim sad, kad smo zaigrali ples. I za mene će ogradi, za mene će ogank, prvi ako sam mladi, ideš za Kanadu, bey, ispred mene nije pao, dok vi paliste ko snijeg, ajde da vas vidim sad, kad smo zaigrali ples. Ako ne volim. Uf, odi, sve u tri ljepi, pi-pi-pi-pi-pi-pi. Ehm. Joj, ali zašto baš ovo treba imat. Bit. Ajde, trči, prdi. Prdi. Ako ne preš, mrtvst. Nol. Ne znam ni hallo, znači majsta pokušaj, pokušajte popelim šuna od skeletona, smrtli vodana, smrtli vodana. Skeletona. Sorry, <Russians> vo, mislimo, slatko. Panelo kozmo. Oj.